صوفی نشود صوفی تا در نکشت جامی صوفی نشود صوفی تا در نکشت جامی صد سال سفر باید تا بخت شود خامی بسیار تشکر.